Веру телевізії, кіно, цифрових технологій мистецтва залишається на задвірках масової свідомості. Художні галереї відвідують справжні естети і гурмани. Так це чи ні? Як пропагує держава власне мистецтво в польському та українському суспільствах? З нетерпінням хочу представити вам гостей сьогоднішньої програми «Один на один» польського художника Кшиштофа Бартніка та мистецтвознавця, художника-реставратора Миколу Бендюка. Мої вітання. Давайте спочатку з вами, все ж таки, пане Микола, ну, для того, ну, в принципі, знайомі з вами. Так вже склалося останнім часом, що ви в нас представляєте художників, причому дуже цікавих постатей. Але давайте з вами розпочнемо нашу розмову з такого от питання. Мистецтво в сучасному українському саме суспільстві. От, на вашу думку, хто нині відвідує галереї, хто нині цим цікавиться? Це, хто є цільовою аудиторією? Це прерогатива лише якихось витончених гурманів. Мистецтво доступно тільки тим людям, які е, пройшли якусь спеціальну підготовку, які закінчували художні школи, які закінчували якісь там певну освіту, здобували, мають поняття, мають розуміцю, розуміння про композицію е, твору, і вони дійсно можуть прийти в якусь виставочну залу і зрозуміти, що має, ну, про що говорить художник. Чи не обов'язково, на вашу думку, останнім часом відвідувачі виставкових залів якимось чином змінилися чи ні? от в Україні в Рівному думаю, не змінилося, як завжди було мистецтво, яке розуміла певна частина населення, яка пройшла і певне навчання, але була і підсвідома частина, яка приходила до музеїв, приходила до виставкових галерей, щоб і, і могла те сприйняти. Але звичайно, людей треба було виховувати. Якщо в радянський період у нас вчили тільки соцреалізм і казали, що це тільки добре соцреалізм, а те все contemporary сучасне мистецтво, воно є погане, воно буржуазно загниваюче. Тож зрозуміло, що ні сільське населення, і тільки частина інтелігенції могла зрозуміти там сучасне мистецтво, давнє мистецтво та розуміли більшість, але в нас акцентувалося в основному на кічу, тобто кіч на, на примітивному рівні розуміння того мистецтва. Останнім часом, особливо студентська частина, або ті, що закінчили 90-х, 2000-х років, позакінчували університети, це та цільова аудиторія, яка зараз ходить і до музеїв, і до виставкових зал. Вони сприймають як старе мистецтво етнографічне, високе мистецтво там, попередніх століть, але вони сприймають і сучасне мистецтво. От я якраз оце і хотів е запитати, тобто мається на увазі, що ця прогалина, пробіла, який був у 90-х роках, і має на увазі е пустій взагалі відсутність виставкових зал, то тобто, мене таке чомусь склалося враження, останнім часом воно заповнюється, і я так розумію, це якраз люди і випускники е от цих нових уже вузів українських. Panie Кrzysztoфе, moje witanie, дуже приємно з вами вітатися на Україні. От розкажіть, будь ласка, про себе звідки ви, ваші твори, ваше зацікавлення і ваш stosunek do mстеctwa. E, sztuka no, jest dla mnie właściwie sensem życia. Dzięki sztuce pełniej żyje i jakieś przeczucie tego nastąpiło dosyć wcześnie w moim życiu. Stąd no, cała droga edukacyjna. Yy, nauka w Szkole Średniej Artystycznej w Nańczowieku u Lublina. Yy, to było jeszcze dosyć praktyczne, bo uczyłem się nie tylko malarstwa, nie tylko yy, podstaw sztuki, ale również yy, no, praktycznego zawodu mebla artystycznego. Następnie kontynuowałem naukę na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po czym pracowałem tam krótki czas jako asystent. Następnie przeniosłem się do Lublina i zatrudniony zostałem na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Kili Skłodowskiej. I tu pracuję do dzisiaj, pokonując poszczególne, konieczne, aby pracować awanse. I tak dzisiaj jestem już profesorem nadzwyczajnym. Ale tu na swoim przykładzie ilustruję jakby taką Drogę i możliwości, które stwarza system edukacyjny artystyczny w Polsce, bo wiadomo, że Polska jest dużo mniejsza niż Ukraina, ale mamy ponad 20 szkół artystycznych, gdzie no, można wprowadzać studentów, uczyć, umożliwiać studiowanie sztuki w różnych kierunkach, w różnych yy, вружених е спеціальностях. От я хотів, я зрозумів, про що ви говорите, про стан середньої освіти, а от мене цікавить от е Замовлення і от той соцреалізм, ви коли навчалися от в вищих навчальних закладах, ну, вищому навчальному закладу, про який ви згадуєте, от свого часу, да, от до 80-х років до 90-х років ви відчували от в Польщі, наскільки сильним hmm. був вплив на художників, і на на митців з точки зору політики державної? E, чи було таке, що ви не те малюєте, e, нам нам таке не треба, малюйте так, оце. — Може таке моє одне спостереження, що штука упоравяна przez в. Czy, czy młodych adeptów sztuki, który, z którymi mam do czynienia na uczelni, ma pewne takie dosyć egzotyczne dla nas cechy. Jest to właśnie to piętno socrealizmu. W historii sztuki Polski jest tak, że, że tylko wtedy, kiedy odgórnie, w, w, to było w 1948 roku, chyba ustawowo narzucono socrealizm, preferowano, To, to, to tylko taki krótki epizod, to wciągnęło kilku ludzi, nawet wybitni artyści, tam zdarzało im się w temacie, owszem, temat socjalistyczny, ale ta forma zawsze w oparciu o sztukę zachodnioeuropejską, więc to, to w ogóle nie oddziałało. To to wy że socrealizm nie nastykł, powiedzmy tak, był przyżyty i dyktował w sale. Nie, nie, nie. Mimo żelaznej bariery między Zachodem, to Były wizyty artystów, którzy wracali i opowiadali, co się maluje na Zachodzie. Przenikały czasopisma. I jak relikwie, jak Biblię czytano te czasopisma, co się w Ameryce dzieje, co na Zachodzie. Zresztą to było naturalne. Przed wojną Paryż był stolicą sztuki i promieniował na cały świat. Później w czasie wojny centrum przeniosło się do Ameryki, do Nowego Jorku i stamtąd. I to było wszystko ciekawe. No cóż, sztuka, która przychodziła z zachodu, dawała wolność, swobodę. Było to kreowanie formy, poszukiwanie celów różnych otwarta, po prostu dawała nieskończoność. Sztuka, którą próbowano nas, nam narzucić ze wschodu z systemem politycznym, nie dawała żadnej wolności, dawała służbę. Służba to niewolnictwo, nie było to atrakcyjne. Może kilku malarzy, kilka osób, nie będę tu nazwisk wymieniać, poczuło taką ideę służby ludowi. I po prostu ideowcy się znaleźli, ale to są epizody. Cały socrealizm polski ze wszystkich muzeów, biur, urzędów, skupiliśmy w jedno miejsce i, i, i, i utworzyliśmy Muzeum Socrealizmu w Kozłówce koło Lublina. Właściwie do skansenu, do magazynu zostało zepchnięte i krajobraz został oczyszczony. <реш> У нас є такий музей, до речі, чи ні, пане Микола? Була така думка зробити музей картин <реш> соцреалізм, і... соцреалізму. І, і це була, але соцреалізм це не Я чомусь згадую одразу ці, цього художника, який там в ряд малював зі штиками, солдатів, матросів, які його я не та, знаю. Там багато їх було, що малювали солдати і матросів, no. і Динека і інші Так, да, так, так. Але ну, це, це теж непогано, тому що соцреалізм не можна визначати тільки тим, що, що це погане мистецтво. Ні, там були в хороші професіонали, які добре робили свою роботу. І музей соцреалізму, про це говориться теж багато, але соцреалізм у нас зазвичай зараз викуплений приватними колекціонерами, які періодично роблять виставки соцреалізму. І вони вже є на слуху, вони є затребувані народу, тому що ми, ми вже пройшли той етап, вже його немає, але Je kartyny i naród chce się pobaczyć je. No mnie ciekawe no, no, bo... ja wiem wam tak samo, tak? I, i, i, bo, bardzo ważny epizod. Z tego, z tego czasu, kiedy y, artyści też podjęli ideę służby lud ludowi, pomyśleli, że idą nowe czasy i powinna przyjść nowa sztuka. I taką y, poważnie traktowaną propozycją na świecie no, jest radziecki konstruktywizm, jest Malewicz, I jest takie echo tych poszukiwań, takich konstruktywistycznych, minimalistycznych, tak, yy, tak, tak. w postaci twórczości u nas Strzemińskiego, grupy, yy, no, w Łodzi było takie centrum yy, tych artystów. Więc troszeczkę takie echo tego konstruktywizmu, tych nowych czasów, ale wiemy na przykładzie Związku że to nie o to chodziło yy, władcom na Kremlu. Скажіть, будь ласка, от, пане Микола, таке питання до вас, от говоримо про соцреалізм і, в принципі, говоримо про вплив влади на мистецтво. На вашу думку, от є така ну, філософія про те, що от мова, наприклад, це важливий інструмент національної безпеки. От з цього приводу, як ви гадаєте щодо мистецтва? Наскільки мистецтво є важливим інструментом саме національної безпеки? Чому? І чи потрібно, зрештою, на вашу думку, державі розвивати, турбуватися, наприклад, за власні збройні сили, за власну армію, але водночас популяризувати як українських митців, як українських письменників, так само і українське мистецтво? Ну, не тільки українське, польські, поляки польські пропагують. От на вашу думку, чому це важливо? І наскільки це впливає на відчуття національної ідентичності? Без мистецтва не було б і нації української. Так само, як і без мови не було б української нації. Воно один з одним пов'язано. Тому що ми знаємо, що українська мова о, і етнографічне, скажімо, середовище. Етнографія – це теж мистецтво, і теж малювалося, і теж виготовлялися ті самі вишиванки, мальованки, які виробилися в селі, наші хати. Це все є складова українського мистецтва, яке зберегло націю і розвинуло її далі. Якщо говорити про підтримку державну, то ми бачимо, що знищення державне, отою машиною совєтською, українською авангарду, про що говорив і Кшиштоф початку ХХ століття у нас були дуже потужні течії в українській і Бочук, і Бочук, Кричевський, яких розстріляли, яких розстріляли разом з Сидлярем за ілюстрацією Кобзаря, за якісь формальні, як вони вважали, підходи mm -hmm. до мистецтва їх просто розстріляли в 37-му році, знищено було той етап українськості їх розстріляли за те, що те мистецтво було українське і їм треба було зробити як і людину зробити гомосовєтікус, людину совєтську. Так само треба було мистецтво зробити інтернаціональним совєтським Соцреалізм Він те робив. Людина не повинна була розуміти українського, російського, білоруського, польського мистецтва. повинна була зрозуміти загальносовєтське мистецтво, не загально світове. Вони виробили свою концепцію того мистецтва. Оте тільки повинно було бути, всі інші не мали права на існування. Але якби проіснувала та українська течія, яка була розстріляна в 1937 році, до цього часу, я думаю, що українське мистецтво було б на вершині взагалі світового мистецтва. Тому що більшість тих, те, що говорив Кшиштоф, акцентація художників Парижу, яка давала на весь світ на початку ХХ століття, багато з них якраз були вихідцями з України, і там вони впроваджували якісь свої ідеї, нові в мистецтві. Тобто Однозначно і зараз необхідна підтримка держави, або хоча б не заважати українським митцям, творити. Ну, але розуміння, от, точніше навіть не так, навпаки, нерозуміння владою От того, що це все-таки, наголошую, інструмент безпеки, і це, можливо, принесе дивіденти, нехай не зараз, але через 5-10 років, які мали би закладені бути у якійсь певній національній програмі розбудови. От чому воно відсутнє? Чому ми говоримо, наприклад, про те, якою б не була би там Російська Федерація, але вона має конкретну інформаційну е, політику і пропаганду, яка, на жаль, у нас не те, що відсутня, іноді, на жаль, у мене складається враження, а просто... Ну, не знаю, є олігархи, ну чому, от, в принципі, там, чути там десь раз в новинах з'являються якісь там виставки і так далі. Але чому ці олігархи не фінансують і не лобіюють якісь такі документи, які би сприяли би цьому? Невже самі ці олігархи недооцінюють от, мистецтво, як ви гадаєте? Е, ну, по-перше, наш, наші олігархи вийшли із низин. І вони не дуже то розумілися в мистецтві. Вони, вони вийшли, вони зрозуміли to мистецтво, to, to, to be, to be, to be, можна заробити на, any any. на ньому гроші, і вони викликали якихось е, мистецтвизнавців, які їм казали, оце купляй, оце купляй, оце купляй, для того, щоб ти потім свої статки збільшив на тому мистецтві. Зазвичай купляй було в значенні е, якогось європейського мистецтва, якогось там можливо європейського контемперері. Але е, те середовище, яке могло би підтягнути українських міцців, і щоб ті меценати могли б скупити їхні роботи, цього не було впроваджено, бо зазвичай міцці, е, мистецтвознавці, які їм рекомендували, вони зрозуміли, що зараз і в майбутньому буде продаватися те-то, те-то, те, -то, те, -то, те -то, але українське розвинути буде тяжко розкрутити того художника. І тому е, на, на рівні меценатів воно в основному збереглося на рівні Європейського мистецтва, а не українського. За період Ющенко, коли він керував державою, стало модно популярне українське. Українська ікона, українське якісь народне мистецтво або українське професійне мистецтво стало модним. І за той час почали розвиватися навіть приватні галереї і мец... меценати, які скуповували українське. Було дуже... На той час пішло розвиток української ікони, яка ніколи не шанувалася. Пішло, але прийшов Янукович і знову стало те ж саме. Російська ікона в золоті, от те, що ми бачили в, в, в, в, в Пшонки, золото, золото, золото, побільше золота і Це навіть не кіч, це гірше кіч. Я навіть не знаю, такого слова не існує. Тут не преценяв бим ролі меценату państвового в попиранію стуки. З артистами є так, що найбільше їм не працювати. Czasami to pomocą też się przeszkadza, bo preferuje się pewne tendencje, daje pieniądze na coś, co jest niewarte finansowania, bo jest zgodne z gustem tego, który daje. Natomiast ważna rola jest państwa, służba społeczeństwu, żeby rozwijać je estetycznie, żeby podnosić, ukazywać wartości, no bo społeczeństwem trzeba kierować, trzeba to wytyczyć. I tu państwo jest bardzo potrzebne, finansowanie dobrych wydarzeń, dobrych audycji filmowych, po prostu wartości, wokół których buduje się kultura, społeczeństwo. Pięknie zauważyłeś, że mistrztwo, kultura jest potrzebna, żeby był naród w ogóle. Tak. No, o tu zapytanie... Ale, ale tu też mamy problem, bo bez problemu dzielimy się dorobkiem Picassa, Szagala, Poloka, Rodko, światowym dziedzictwem. A tu na dalszym podwórku mamy pewien problem i tak mi się wydaje, że to ty wytyczasz granicę Ukraina-Polska. Podczas kiedy tak jak Picasso możemy się dzielić, to jest wspólny dorobek kulturalny tego miejsca. I z tego Słuchaj. można się cieszyć, ale tego jest tak dużo, a, a tego się nie waży, nie oddziela że dotąd i dotąd це якась нескінченність, яка ж бо штука відвіра на нескончаність. От пане i... Шиштофе, я тут хотів би уточнити такий момент, а як щодо вашої оцінки і як щодо держави польської сучасної? От як вона пропагує і наскільки вона е, вважає і, і як вона, ну, взагалі ставиться до мистецьких проджектів, до... Na skiki wiczuła ważliwy jest ten projekt i jak propagujemy stetstwo, najgodniejszy okres mamy za sobą. Na szczęście w, tym, w czasach dominacji wschodniej polityki utrzymaliśmy system szkolnictwa artystycznego średniego, wyższego, ponad 20 szkół artystycznych, akademie, uniwersytety artystyczne. Więc jest system, jest mnóstwo słuchaczy, studentów. Jest zawsze jakaś potencjał na odpowiedź za potrzebami współczesności w przemyśle, w technologiach nowych. No po prostu postaramy się dopasować. To mamy za sobą. Teraz integracja z Unią Europejską otwiera jeszcze większe możliwości. Już nie ma granic, już nie ma różnicy, czy pracujemy w Polsce, czy w Paryżu, czy w, Waszym, w Nowym Jorku. Nie ma nawet różnicy, czy pracujesz na wsi, yy, gdzieś daleko w Puszczy Białowieskiej, czy, czy w yy, aglomeracji miejskiej potężnej, yy, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań. Yy, internet, komunikacja nie stwarza tych... Yy, yy. Mamy те саме narzędzia, te те саме можливості. Так, але пропагування власне польської, польського мистецтва, от rozumiem, że Я rozszerzyły розумію, що кордони розширились і ви можете вільно говорити загальносвітове так, але мені цікаво от саме польське. Тобто, ну, от в цьому форматі, nacja, пропагування, бо я знаю, що поляки нація, яка доволі такі państwo yy, władza nie zrobi. Państwo powołuje odpowiednie instytucje. Są to Muzeum Sztuki Współczesnej, są to galerie, galerie Sztuki Współczesnej, są to takie reprezentacyjne, odpowiedzialne instytucje, które dbają o odpowiedni repertuar swoich placówek, które współpracują z innymi muzeami i kontakt, wymiana wystaw. I to może służyć promocji, U was e, w Lublinie, muzeum. ale jest ogromna swoboda, że twój los jest w twoich rękach, za ciebie żadna władza nic nie zrobi ja zrozumiałem ale słuchajcie od was w lublinie jest muzeum okremy mistecki w принципе lublin też po mojemu one takie mniejsze bardzo mniejsze najpóźniej czym równe mniejsze równe ona jest, na, jest ogólnie znane y, ja obserwuję też że coraz bardziej jest znane y, przybyszą z dalekiej wschodniej ukrainy ponieważ pracuję na uniwersytecie i mamy już blisko 10% studentów z Ukrainy. I to są studenci z dniebro czy Krzywego Rogu, Hersonia, z tamtych okolic. Więc twoje pytanie dotyczyło, czy, czy, czy, czy są, są... O co pytałeś? Ja pytał prosto na, przykład, na konkretnym przykładzie od ulubień. Jest okremy, na przykład, muzej, jaki фінансується окремо державою, як, в якому працюють працівники і до, який ну, час від бо... часу міняє, запрошує художників і, і так далі. Тому що ну, зараз ми з паном Миколем по питання, бо для мене то є очевидність, що є музеум. Ви навіть не думаєте про це, я все зрозумів. <śled> здаюсь, піднімаю руки. Пане Микола. я просто так. з вами чомусь пригадав о, цю нашу історію, яку вже, вона вже рік, там чи два, по-моєму, і за наш за художній два. музей два роки тягнеться і, по-моєму, тому віс і досі там ніяк воно не зрушило. Водночас, водночас є галерея, і я постійно бачу по мережам, що якісь рухи є, приїжджають люди, картини. Тобто, я думаю, якби була можливість де представляти свої твори, однозначно той музей був би затребований у нас в Рівному. Ну, о, віс дійсно і нині там, тому що художній музей у нас так і немає його. І в нас підтримки мистецтва, як такого, немає. Тому що, якщо ще говорити про роки останній пленер, який був організований за допомогою наших чиновників, це був якраз, коли Кшиштоф приїхав до нас, це було 4 роки тому. Але після того більше жодного пленера, жодного грошей не виділено було. Якщо Кшиштоф сюди їхав з Європи на наш пленер, то Євросоюз давав гроші не тільки на те, що він сюди приїхав, він тут проживав, тобто він оплатив, що йому сюди поїздку. А ми, ми, тільки робимо ті пленери, то ми в себе приймаючи, ми не маємо грошей, ми свої гроші. Mm. Десь там платимо за, за харчування, за те, за те, за те. А там Євросоюз не тільки організовує їхні Пленери, але ще навіть спонсорує їх, щоб вони приїхали до нас. Побачили щось у нас, намалювали і зробили в себе. Він так само, Кшиштоф намалював багато острога, і зараз він показує і в Любліні, і по всій Польщі, і їздить до Чехови. Показує нас, нас, тобто нам треба це спілкування. Але від початку, przepraszam, Миколай, Мікова, Jest możliwość sponsorowania takich wyjazdów artystycznych, na różne, ale ten wyjazd do Ostroga to była moja zupełnie prywatna, prywatna. prywatna, prywatna i, <śmiech> odpowiedź na zaproszenie i, i finansowanie. Z tym, że to nie jest straszne. Bo no, Różnice w cenach są takie, że, że, że, że, że to, to, nawet nie chciałem fatygować rektora, czy, czy brać delegacji, więc tak przyjechałem sobie zupełnie prywatnie, ale jest tu taka możliwość, że odpowiednio wcześniej piszesz swój projekt, zgłaszasz do Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego czy Wojewódzkiego, potwierdzasz, że to jest ważne dla promocji Lublina, że, że będą wyniki, na które warto poświęcić pieniądze i dostaje się dofinansowania na różne inicjatywy. Wręcz miasto samo powoduje, otwiera, że przyjmujemy zgłoszenia. Wymyślajcie, co chcecie zrobić dla Lublina. Hasło będzie takie, żeby ludziom się, żeby zbliżyć sztukę w osiedlach na przykład E, pełnych bloków, gdzie, gdzie, gdzie tego jakby jest no. mało, nie? żeby to ożywić kulturalnie, pewne takie zacofane, zaniedbane regiony. Środowice I są, pro, i tak? są projekty. Projekty zgłaszają i studenci, i artyści, i ludzie kultury, i działacze. Mało tego, w tym roku przeczytałem listę projektów zaakceptowanych. Mamy dwa projekty zgłoszone przez ukraińskich studentów. — Скажіть, а ви багато, ну, я так розумію, вже чотири роки перше приїхали сюди. Багато писали творів щодо якихось пам'яток архітектурних. Можливо, от каже пан Микола, що малювали про остріг ее na наприклад, з Волині, z України. Взагалі вас цікавить так розумію, ну, чи цікавить крім вашого основного стилю контемпорері, ее історичні пам'ятки? Ми нічому це питання, тому що щось продався відомий поляк на полон у 19 столітті, який просто зробив такий майстерський подвиг. Так я так розумію, вас також цікавить поляка, цікавить історичним минулим. Зачитав його, де бо не знав творчості Nie poznałem dzięki przyjazdowi też tutaj do Ostroga do Was, gdzie, gdzie jest to popularne nazwisko i widzę, że, że, że, że bardzo ceniony. Natomiast w tym roku miałem wystawę z grupą Prowincja, to jest nazwa stowarzyszenia artystycznego, w Kocku, gdzie znajduje się galeria imienia Napoleona Ordy. Dlatego w Kocku, koło Lublina, że Napoleon Orda walczył tam w czasie powstania listopadowego. I, i, i obecność znanego artysty w tym miejscu, należy, no nie, tak nazwaną galerię. Yy, widziałem też film realizacji, chyba w tym, zrealizowany w, tej, w tym studiu, czy w tej telewizji, który mnie bardzo zaciekawił. Niestety to było tuż przed wyjazdem i nie miałem tyle czasu, żeby gruntownie, ale, ale, ale już sobie zadaję pewną lekturę na przyszłość. Yy, na Ukrainie jest to moja Pierwsza, druga, trzecia, czwarta wizyta. Pierwsza była w 1983 roku. Przyjeżdżałem do Związku Radzieckiego. To było wrażenie. to 23 lata, 32 lata temu i przyjeżdżałem do bardzo, to medyka Lwów, Iwano-Frankowsk, Czerniowce i do Rumunii. Przyjeżdżałem do bardzo nieprzyjaznego miejsca, gdzie kontrola, pilnowanie, beton, eternit, stal, taka surowość, niby na jakichś obrazach takich yy, yy, promujących socjalizm, ta radość i tak dalej, ale to, co ja widziałem naokoło, to, to czułem nieustanne zagrożenie i jak najszybciej odjechaliśmy. To jako student niewiele może z tego pamiętam. Druga wizyta, to taka forma pielgrzymki fanów Brunona Schulza do Drohobycza. Więc Drohobycz był celem i tu już inaczej, bo w Drohobyczu było mnóstwo serdecznych ludzi. Zresztą byłem w takiej delegacji, gdzie, gdzie byli działacze kultury, historycy sztuki, artyści I, i, i też myślę, że pomogliśmy zadbać o pamięć Bruna Schulza. Co prawda, no właśnie, Bruno Schulz jest przykładem. Polacy zajmują się Brunonem Szulcem, Ukraińców to mi się to podoba, a przecież to Żyd, ale Żydzi też go cenią, ukradli freski, wywieźli do Izraela, więc tak, narodowość żydowska, artysta pióra mowy polskiej, mieszkał w Ukrainie. Jak to pogodzić? Nie trzeba tego rozdzielać. No. Jak zmieniło się wasze wrażenie od ostatniej pojeździ, wasze... czy zmieniło się wasze wrażenie od ludzi za tych cztery hmm. odwiedzeń Ukrainy? No, nie będę czarować. Ciągle mam takie poczucie rozdarcia dramatu. Że miejsca, które no, to piętno Związku Radzieckiego. To zewsząd się czuje z architektury, z pejzażu, z techniki, która otacza nas. Tu się czuje to takie zacofanie, które wprowadził panowanie Związku Radzieckiego. Nie wiem ile lat, ale to dużo trzeba, żeby wyrównać te różnice. Cóż, no ostatnim czasem, w tym, by, w, um, umęczeni ludzie yy, ciężko pracują, nie mają pracy, mają swoje problemy. Yy, yy, wartości, które u nas są typowe, po prostu wiara, rodzina, naród, państwo, no tutaj są pomieszane, yy, zniszczone też przez system sowiecki. Ale sam najgłowniejsze banderiewców, nacystów, faszyści, w czasem czasie, tutaj Z tym nie ma problemu. Ja chociaż mam typowo polski paczek. pogląd, to był Mykola, który ma zupełnie inne tradycje. I ja to rozumiem, że, że, że, że, że to on jest dziedzicem tego, co słyszał od ojca, od dziadka. To on jest spadkobiercą e, tych idei, które mieli jego przodkowie. Я дякую вам. Ну, немає просто, на жаль, часу, ми могли б з вами ще довше говорити. Дуже вам дякую. Дякую вам, пане Микола. Краса врятує світ і, звичайно, українців. Надіюся, чиновники сповна звернуть увагу на культуру та мистецтво як важливий інструмент національної безпеки та складової інформаційної політики. До зустрічі!